اقوام متحدہ کی ایک شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق شوروں کی دھلائی کرنے میں سب سے پہلا نمبر مصری عورتوں کا ہے جو بے دریک جوتوں بیلن ڈنڈوں اور اسی سے ملتی جلتی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں شوروں کی دھلائی کے لیے اس کے بعد بھارت کا دوسرا نمبر ہے اور تیسرے نمبر پر ہے برطانیہ